У півдні на привокзальній площі Запоріжжя курсують тролейбуси та трамваї. Подійка трамваю Оксана каже, сьогодні вивели на маршрути міста увесь рухомий електротранспорт. До цього часу працювали лише із перервою на повітряну тривогу. «Всім пояснюємо, що зв'язку з воєнним положенням Но зараз платити не треба. Також попереджаємо тих, хто намагається валідатором оплатити, ми їх також попереджуємо, що оплати не, не, не робиться. 25 років працює водієм тролейбусу Ігор. Розповідає, зранку через невелику кількість маршруток на зупинках було багато людей. Повне салон. А зараз вже не так багато людей. Всі запитують, чому немає транспорту на правий берег. Ми ж долені, до. До Дніпрогеса тільки їздимо. Містяни розповідають, пересуватись містом можливо, але більшою мірою – лише завдяки комунальному електротранспорту. Довго трамвай чекав троечка, а так, якщо їздить потихонечку, і 19 маршруток практично немає. З металологічного комбінату Уехать весьма проблематично. Сюда в Запарии ходит нормально, а на косметику не смогла уехать. Тролейбуси працюють з Запоріжжя-Першого до площі Запорізької. Періодично будуть по районам для того, щоб проспект у нас був забезпечений електротранспортом. Приватні перевізники будуть працювати з районів до проспекту – це так заплановано. Тролейбуси, трамваї – взагалі у звичайному режимі, як ходили, так і ходять. За кожної можливості все це буде коригуватися, постійно будуть переговори. Тролейбуси та автобуси працюватимуть у повному обсязі, але рух муніципальних автобусів буде обмежено. З графіком руху ми вас ознайомимо додатково. Нам потрібно заощадити пальне для інших важливих питань». За словами Олександра Кухарева, у Запоріжжі сьогодні обслуговують пасажирів всі 35 тролейбусів та 48 трамваїв. Валентин Пересипкін, Дар'я Пасічник, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.